فيديو كده على السريع آه الموضوع اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه عن الفريضه الغائبه الفريضه الغائبه اللي هي ايه؟ تفكير الفريضه الغائبه اللي هي ايه؟ اللي هي اعمال العقل اللي هي العقل اللي هو مصدر كل الشرور ومصدر كل الخير آه هل احنا بنعتبر العقل ده؟ اطلاقا آه هل احنا آه شايفين ان العقل ده هو الاساس؟ في, في, في تصرفاتنا لا احنا رابطين تصرفاتنا واخلاقياتنا بالدين بالدين باي دين اه ورابطين نفسنا ب او رابطين عقلنا ب بناس اسمهم رجال دين هم بيقولوا لنا اعملوا واحنا اه نعمل انا معرفش هم بيقولوا لنا اعملوا ايه انا ما شفتش هم يعني ما شفتهمش بيقولوا لنا اعملوا حاجه عدله انا شفتهم بيحرضونا على بعض شفتهم بيكرهونا ببعض شفتهم بيقولوا انه كل واحد مننا ليه 24 ايراد بتوعه فمحدش بقى يشتغل ولا يجتهد ولا مش عارف ايه انت مكتوب لك رزقك كده مع ان الرزق ده مربوط بيك انت بتحركك انت بادائك انت سلوكك مرتبط او اخلاقك مرتبطه بسلوكك الشخصي اللي جاي من ده وده هيخليك تبقى انسان محترم او غير محترم انطلاقا من طريقه تربيتك وثقافتك الشخصيه لكن مش من دينك في ناس ما عندهمش دين مش معترفين بدين لكن هم اكثر ايمانا من اي حد متدين بدين معين لان الدين ما هوش نازل علشان علشان يعني يخليك محترم هو ايدي نازل يعني ينظم السلوك البشري الأخلاق موجودة ربنا خلقها في وير بتاعك معاك وهو بيخلقك معاك إرادتك معاك سلوكك معاك أخلاقك معاك كل حاجة وانت دير نفسك بقى بطريقتك هتدير نفسك من خلال ايه؟ من خلال انت قد ايه مثقف من خلال قد ايه انت متربي من خلال قد ايه انت فاهم ان علاقتك بربنا هي انك ترضيه مش بالسلوك الظاهري لكن بالاداء الحقيقي في تعاملك مع الناس، فكره ان دين المعامله دي مش مطروحه، تطبيق الشريعه الناس بتطبق الحاجه اللي على كيفها وعلى حسب فهمها هي يعني يعني آآ مثلا آآ هل شفتوا شيخ بيكلمنا آآ اي راجل دين في اي دين بيكلمنا عن ان ربنا كلمنا او أو ربنا حسنا على ضرورة التفكير لا حد جاءت سيرة الايات بيقولوا في ايات حجاب هي مفيش ايات حجاب بس هم لازم يبقى في ايات حجاب على حسب هواهم يعني يعني يفسروها بهواهم الشخصي لكن الايات اللي هي واضحة وضوح الشمس من شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر هي دي مش علمانية حرية التفكير دي مش علمانية لكم دينكم ولي دين دي مش علمانية أم أم لست عليهم بمسيطر سيبكم من العلمانية عشان حد هيقول لي انت كده عامله زي الاخوان هما بيقولوا الاسلام هو الحل وانت بتقولي العلمانية هي الحل، بلاش امشي يا علمانية امشي يا علمانية خلينا خلينا نتكلم بشكل بعيدا عن السياسة خالص هو انتوا ليه يعني ليه بتعملوا اللي ربنا نفسه يعني لم عليهم في القران نفسه انهم بياخدوا بيؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا بالبعض الاخر، انتوا بتعملوا كده على فكره. اما نيجي نتكلم عن حريه العقيده ولكم دينكم ولا اتنسخت. التسامح اتنسخ. ليست عليهم بمسيطر اتنسخ. كل حاجه حلوه كل حاجه فيها تسامح اتنسخت لكن قتال اللي هو مربوط بظرف معين لا حتى بقى هما نفسهم بيغلطوا بي بي نفسهم يقول لك ايه اه اتنسخت لانها مربوطه بظرف معين تمام يا حبيبي ماشي يا بابا. يوم مربوطة بظرف معين. طب وبالنسبة للآيات اللي هي قتال الكفار أينما ثقفتمو اقتلوهم أينما ثقفتموهم أو أهل الكتاب اللي كانوا بيضايقوا الرسول والمؤمنين في وقتها مش المسيحيين بشكل عام في أي حتة في العالم والمسيحيين طول على مدى الزمن لحد يوم القيامة ده مربوطة بظرف معين لا لا لا لا ده على طول. آآآآ للأسف إحنا إحنا احنا يعني دايما نسمع عن الدين لكن ما نقراش الدين عندكم القران اقرؤ بس اقرو حرروا عقلكم من كل الفقهاء واراء الفقهاء اللي مربوطه بزمن معين واراء فقهاء كمان مرتبطين ذهنيا بزمن معين حرروا عقلكم وشغلوا ده ربنا امركم فريضه ان انتم شغلوا ده ده سيبوا عليكم يفكر فكروا بمنتهى الحريه لما هتفكروا بمنتهى الحريه وتخلوا عقلكم مش خايف من حاجه لان انتوا بتبقوا خايفين من الناس خايفين ان الناس تلوم عليكم لما لما يجي وانتوا بتقروا ايه تلاقوها تلاقوكم فهمتوها بشكل معين مخالف لاراء الفقهاء بتوع معرفش زمن الناقه والحاجات اللي احنا يعني اللي في مصر احنا معشناهاش مثلا يعني هتقولوا لي مثلا مثلا هنمسك مثلا آية بتاعة أنا مش مش بفسر أنا بتكلم بشكل عام. أنا بتكلم على اللي عايزين يطبقوا الشريعة اللي على كيفهم. عايزة أربط ده كله بـ أن في أاا شريعة آآ آآ مجنبة. في فرائض غائبة زي فريضة التفكير، دي فريضة غائبة ما حدش بيتكلم عنها إطلاقا ولا بيجي جنبها. خالص بالعكس الناس اللي على الجانب الاخر من الشط اللي بيفكروا وعندهم علم وبقوا اكثر تقدما علميا وتحضرا بالمناسبه آه يجي شيخ من الشيوخ اللي عاملين عليهم هيصه يقول لك دول ربنا سخرهم لنا علشان يخدمونا بالعلم واحنا نستعمل العلم بتاعهم يعني يعني مع ان دول هم اللي بيطبقوا الشريعه يعني هم دول اللي بيطبقوا فريضه التفكير انا مش هتاخد وقت كبير بس انا عايزه اقول لكم على حاجه احنا للاسف هنفضل كده لان الجهل اللي احنا فيه والتعنت اللي احنا عايشينه سواء تعنت فكري او تعنت ديني مدثر مدثر يعني ايه يعني بمواد دستور بتقول ان الدوله ديت ليها دين معين لمجرد ان اكتر سكان الدوله ديت متدينين بالدين ده ما مش عارفه ازاي يعني انت عندك شركه بتاسس شركه آآ آآ الاعضاء المؤسسين في الشركه 20 نفر 12 منهم 18 منهم من ال 20 وتت منهم انا مش بق... مش بقول ان المسلمين اقليه بس همها يعني دي نقطه تانية المسلمين مش اقليه ولا المصريين اكثر ولا المصري المسلمين اكثر الاتنين ولاد بلد واحده بس الخلاصه اللي انا عايزه اقوله مش معنى كده 18 واحد مسلم في الشركه يبقى اسمها الشركه الاسلاميه فبنستر لمؤسسة هي اصلا جامع وتانية مؤسسة تانية هي اصلا كنيسة ونقول ان المؤسسة الفلانية هي المرجعية احنا مش دولة ملاني احنا مش دولة دينية لكن للاسف احنا بالدستور اللي اتعمل بالمحاصصة في 2014 اتعمل او عمل دولة دينية احنا على فكرة حتى كده احنا مش محتاجين اصلا كمان مش محتاجين دستور ولا محتاجين قانون على فكره هم السلفيين والاخوان اصلا بيحكمونا من من المنبع من تحت انزلوا كده في وسط الناس شوفوا الناس بتفكر ازاي لو واحده قالت انا عايزه البس قصير ولا واحده بتقول انا ما بحبش الحجاب مثلا يعني. أم. انا الافكار اتلغبطت في دماغي لان انا في الفيديو الاولاني انا عملته قلت كل الافكار اللي فيه فلما جيت اعيد بعيد بطريقه مش يعني في افكار تايهه مني لكن انا عايزه اقول انه احنا للاسف بندثر للجهل والتعنت اللي احنا فيه وعندنا ماده او جزء من ماده في القانون اسمها ازدراء الاديان. ازدراء الاديان دي الدنيا هاجت وماجد لما عملنا حمله علشان نلغي الماده ديت وللاسف التيار الديني والناس اللي هم مش متدينين ومش بيصلوا اصلا ومحسوبين ومحس... على الليبراليين بيجاملوا وملكيين اكتر من الملك وبيرفضوا ان الماده دي تدللي او وقفوا في طريقنا في الموضوع ده خلينا كده عايشين كده آه كل واحد يجي يكتب كلمتين آه يعبر بيهم عن تفكيره يت... يترفع عليه قضيه ازدراء ديان آه... كل واحد يلبس حاجه مش على كيف ايه حد ممثله تلبس فستان زي ما اي حد في العالم بيلبس اه يرفع عليها مليون واحد اي محامي من تحت الربع بجنيه وربع اي واحد عايز يشتري وخلاص يروح يرفع عليها قضيه دين اسلامي اللي دخل دين الموضوع انا معرفش اه واحده تانيه نائبه اه تانيه حاطه دندش وخشعه في وشها وشقع بقعه في وشها وتقول لك هعمل قانون اسمه قانون الحشمه عشان اه ما ينفعش ان اه لازم كل واحد يلبس حشمه مين اللي هيحدد الحشمه حضرتك طب شوفي انت لابسه ايه انت بالنسبه للي بيقولوا الكلام ده ومؤمنين بالكلام ده اصلا اللي هم بيتعنتوا في اللبس وفي كل حاجه في حياتنا انت بالنسبه لهم عاهره عاهره مش ان انت حتى فسقة انت عاهره انا ما ان انت عاهره بقول انت بالنسبه لهم كده هم شايفينك كده حتى لو انت محجبه بس ومش لابسه البورقة ومش لابسه البتاع اي نيره اللي بيلبسوها انت برده بالنسبه لهم عاهره انت طول الوقت بتفضلي عاهره لان انت اصلا واحده ست فادي ادي اللي احنا عايشين فيه بالقانون واحد زي مرتضى مرتضى منصور مرتدله بيشتم في كل الأمهات وكل الستات المصرية، حد بيجي جنبه ولما حد بيجي جنبه ويرفع عليه أو بيروح يعمل بلاغ للنائب العام، البلاغ بيتحفز يروح النيابة تطلب رفع الحصانة عنه من مجلس الشعب، مجلس برطمان ده ما بيوافقوش. أنتوا ليه مرتضى؟ أنتوا ليه متأمرين على مرتضى؟ من اللي متأمر على مرتضى؟ ده مرتضى ده يعني متأمر على كل الناس. منطقه تمسك ل... يعني يعني ايه واحد يطلع في تلفزيون في دوله المفروض انها دوله محترمه يذيع تليفونات ارقام تليفونات على الهواء ل... لناس بتعاكس الناس دي يا بابا انت المفروض ان انت راجل بتفهم في القانون ان انا اشك في دي بس انت لو راجل بتفهم في القانون مش هتعمل كده والدوله لو محترمه هتوقفك عن كده بس للاسف لا احنا في دوله ولا احنا احنا في شبه دولة مش الرئيس نفسه قال كده قبل كده ان احنا في شبه دولة ايوه يا ريس احنا شبه دولة وياريت بقى تخليها دولة بجد بقى و... والحسبة دي تتلغي والفريضة الغائبة اللي هي التفكير تعمل وكل واحد حب يلبس اللي هو عايزه ويفكر بالطريقه اللي هو عايزها اشمعنى الاسلاميين بيفكروا بالطريقه اللي هم عايزينها اشمعنى الاسلاميين حرين ان هم لا واحده منكب ماشيه في الشارع بتطلع عربيه في الشارع اشمعنى هي ليها حريه انها تبقى ممرضه وتبقى بنقبه ممرضه وتدي حقنه المريض ما تعرفش تدي له ايه ولا المريض ده لو حصل له حاجه ما يعرفش يا مين اللي الحقنه هي ازاي هي ليها حريه وانا ما ليش حريه ده انا كنت عايزه اقوله باختصار وممكن أكمل في الموضوع ده بعد كده وهاشتاج التفكير الفريضة الغائبة هاشتاج مع الغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان سعيد عليكم